ہیلو بھائی میں تو آج بابا جب یہ ہم نے بابا ٹی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کو مارنا اس کے بعد بابا بیڑ آ گیا اب یہ بابا بیر نے بہت برے کیے اور اس دن کے بعد ڈریگن کو مارنے کے بعد بابا بیر نے ہمیں کریٹیو موڈ میں یہاں بھیجے اور ابھی مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے کیا کروں گی موڈ میں ایسے میں ڈھونڈتا رہا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ دیکھو گے نہیں مجھے پتہ ہے تو میں آپ کو ملتا ہوں کچھ ڈھونڈنے کے بعد ویسے بھی کچھ ملتا رہا چلو دیکھتے ہیں زونبیز مارنے بس یہ کہا مجھے زونبی مارنا نہیں مجھے اپنی تیاری کرنی پڑے گی میں تو ریڈ میں تو جلد سے جلد دو بائی دو کے نیچے جا کے چینج کر لیتا ہوں یار جلدی سے کون سے کپڑے لیں یار اب تو اتنے میں تو یہ بلو کلر لے لیتا ہوں دیے یار نہیں دی یہ بعد میں کریں گے پہلے کن لے لیتے ہیں کون لیں پھر اس کو بھی لینا میگزین 4K47 میں یہ مارے گی اس کا والا ڈیمیج ہوتا ہے ہنڈریڈ والی بھی ڈل پھر تو صحیح ہنڈریڈ ابھی میں باہر نکلتا ہوں है تو ہے جلدی سے کپڑے پہن لیتا ہوں یار یہ تو بڑے है سے پتہ نہیں بابا بھیجنے کس میں بھیجے لیکن یاد کے کپڑے بڑے اچھے چلو ایک کی فورٹی سیون کو ریلوڈ کر لیتا ہوں بہت زیادہ بلیٹ ایک دو میگزین اور لے لیتا جلدی سے انڈی یہ تو آسان ہو گیا پوری کی پوری سی ڈیز ہی لے لیتا ہوں ایم او ایم او ایم چھ چھ ایک بار میں آتی ہیں میں بہت ساری چیزیں کر کڑ کر, کر, کر کے دیتی سے بھی اوپر جا رہی ہیں ایک کے فورٹی سیون کے لیے بس اتنے. ایک ہے جلدی سے جاتا ہوں دیکھتے نا کیسا لگ رہا ہوں واہ سیون اب تو سے ختم کرے کہاں اور یہ تو ایک دم گیم ہی لگ رہی ہے بھائی اگر گراس بروس نہ دیکھیں اوپر میرا ہیلمٹ کتنا گیا ہے یہ سب ابھی تو یہاں تھا یہاں گھر جلدی نیچے نیچے نیچے نیچے بنا رہے والی نہیں اے کے فورٹی سیون لے جلدی جلدی, جلدی. Okay. میں نے تو سب کو مار دیا کوئی اور تو نہیں آپ کے یہاں اچھا کہ مطلب زومبی تو ان بھی دے رکھے ہیں لیکن یہ این ٹی وی تو مائیکرافٹ نے دیا ہے نا زوم بھی کوئی دکھ رہی ہم نے مار تو دیے ہے اب کہاں جانے والے ہیں ہم چلو کوئی پورٹل بناتے ہیں فر چکر चलो कोई पोर्टल बना लेते हैं से। और इसमें पैसे भी होते पहली मानी क्राफ्ट देख रहा हूं पैसा भी है सब है चलो अभी बाबा बेड को आ गया है उषा ड्रैगन को हमने मार दिया था ना तो बावा ने पता है क्या गया बहुत पूरा हुआ चलो क्या बता रहे हैं अब चलो इस पोर्टल में जाते हैं लेकिन उससे पहले हम ये अगले वीडियो में जाएंगे चलिए आज के लिए बस इतना ही मैं मिल दू आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेट्स